Ольга Острожна – жителька п'ятиповерхівки, в який влучила російська ракета в ніч на 2 березня. В її квартирі тріщини на стелі та стінах. Тож, селі непридатне для життя, вважає жінка. Наразі мешкає з родиною в п'ятьох у будинку матері. Вирішити питання з житлом пані Ольга прийшла до міської влади разом із іншими жителями будинку. Говорю, ви приложите всі зусилля для того, щоб признати ці квартири уцелившими пригодними для жилья. Вони мені кажуть, з чого ви взяли? эту информацию, кто вам это сказал. И тут же сами, еще не дождавшись акта, говорят, что этот дом подлежит восстановлению, фундамент не э, зацеплен, не разрушен, все хорошо. Это вопрос э, чисто сказать, строительный, да, вот, коммуникации, подведения всего. А вопрос чисто психологический, моральный. Как туда можно привести ребенка? Там погибло 13 человек. Говорят, что, может, его вид будут Это просто будет брать могила кого-нибудь сказали, що там хрущовки ці на 100 років розчитані, вони не можуть витримати стіки. І після таких стресів, які вони витримали, це просто абсурд. Вчора я попиталась на, на 15.45, на гарячу лінію, дзвонить. Дзвоню кругом, кругом. і будуть дзвонити. Ті, хто залишився з житлом цілом, вони ходять біля нашого Дивляться на це, бо вони лише глядачі, вони що далі від життя. Так, так, що звичайне життя. Так, я так вживалася звичайне життя, але тракетія прийшла у мій дім, в дім, якого вони... не Тимчасовий прихисток для жителів зруйнованого російською ракетою будинку надають у гуртожитках міста. Для цього необхідно звернутися до міськради, каже заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Анатолій Васюк. На момент е трагедії, було розгорнуто в школу на Матросово. Жодного звернення, жодного е, мешканця там не було. Звернення щодо житла було від однієї людини. Вона була поселена в модульне містечко. У разі, якщо у вас є потреба в тимчасовому мешканні, ми готові надати житло. Тим часом на місці частково зруйнованого будинку спеціальна комісія від міськради оглядає та фіксує руйнування. Після зроблять перелік квартир, які пошкоджені або непридатні для життя. Розпочали з четвертого під'їзду. Вибачте, стіна. Атудова. З той сторони ви посмотрите, там у них люкнула і йде, штукатурка відвалилася. А у нас набоїлась. Значить, що-то з нею не порядок. Была комиссия, посмотрели, есть трещинки, есть отход обоев, есть ломанные, поломанные трубы отопительные, но есть крен пола, значит, наклон, что еще там у нас. И сказали, что будут производить ремонт, будете здесь жить. В течение какого времени мы не знаем. Воду та газ підключити до будинку наразі неможливо, розповів заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міськради Віктор Гординський. Підключити можуть лише електропостачання в першому під'їзді. «Членам комісії треба забезпечити доступ до кожної квартири, для того, щоб бути впевненим і нічого... Не... щоб все подивитися, для повного огляду. І потім буде складений загальний акт на будинок, Загальний акт на будинок, в якому буде перерахована саме квартири, які повністю зруйновані і, як я вже зауважив, квартири, які зруйновані частково, але в них неможливо проживати. Кожний із власників квартир зможе отримати один акт на одну квартиру, копію, в подальшому для його використання. Цей акт є підставою. Відповідно до програми, яку ви подасте до ЦНАПу міста Запоріжжя, будь-якого ЦНАПу, на отримання компенсації щомісячно з моменту пошкодження, тобто з моменту акту, по 10 тисяч гривень щомісячно до відновлення житла. У разі, якщо серед жінців, серед мешканців, є пільгові категорії. Є програма, яка передбачає відповідно до цього акту і до звернення до управління соцзахисту отримання 15 тисяч одноразово. Олена Лисенко, Максим Савчук, Владислав Коящук, Суспільне Новини Запоріжжя.